Встріли бувають дуже часто, почти кожен день. Сьогодні поки ще була тишина. Світу сутки в нас опять не було, оператив не були. Вода біжить погано. Ну, зараз наладилася, більш-менш нормально біжить. Я ж кажу, в магазин продукти почали її возити. Вроді би, є продукти. Ну, ціни ж трошки завишені, во-первых. А во-вторых, заробит їх нема де. Ті гроші, щоб за що купляти? Оце таке у нас положення. Магазини роблять до часу дня, і все, позакривались вже всі. Більш ніхто не працює. Я тут залишила, тому що маю дві корови. Ні, нема куди їхати. Куди я поїду? Я ж їх не бросю. Ось і сидять. Така що корова важливіша за життя? Чи як? Така що, мені бросить їх комусь? Чи я Чи хай подохнуть з голоду? Чи що мені робити? Неважливіше, але бросить я їх не брося теж. Коли чуєте обстріли, ховаєтесь кудись чи як реагуєте. Ні, в хату зайду та і все. Куди ховатися? В погріб. Та, щоб там і привалило чи що. Ні, не хочу. В погріб не хочу ходити, Сидів у хаті та і все. Ну вчора вечором ракета летіла, мово нас, зовсім близько. Це було вже вечором, часов десь 10, почало 11. Я була над пороги, сиділи ми з малим. Малий курив, я біля нього сиділа просто. І вона пролітала дуже рятушком. Куди вона полетіла, ніхто ж не знає цього. Ну пролетала рядом пере нас.